اللهم لا تجعلني اتبع مشوره الفجار وجنبني طريق الاشرار وعصمني من المستهزئين بالابرار اللهم اجعل رضا نفسي في شريعتك واجعلني اتفكر ليل ونهار في كلمتك اللهم وفقني واصلح لي عملي واجعلني كشجره مغروسه على ضفاف الانهار لا تزبل اوراقها وتؤتي ثمارها في حينها اللهم اكفني مشوره الفاسدين فاعمالهم كرماد اشتدت به الريح اللهم انزل قضاءك على المفسدين يوم تفصل بين الخطاه والصالحين يا رب انت تهلك من يتبع طريق الاشرار فاحفظني برحمتك واجعلني من الابرار اللهم اسمع برحمتك دعوتي وفرج عني يا رب ضيقتي يا رب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 فاحفظ برحمتك من اتبعك من الابرار. اللهم اني اشكو اليك كثره من اراد اذيتي. يقولون ان ربي غير قادر على نجدتي. لكن يا رب انت حصني تنصرني وترفع هامتي. استغيث بك ربي فمن علياءك سمعت دعوتي. انام واصحو مطمئنا فانت يا رب تحفظ روعتي.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 وأطمئن في صحوي وغفلتي